النهارده ان شاء الله نتعلم طريقة تغيير تيل الفرامل للامام كل اللي احنا محتاجينه بيبقى 13 او ممكن مفتاح 13 زي ده كده برضه يمشي محتاجين بنسه زي دي او بنسه عادية زي دي برضو اول حاجة هنفكر بسمرين دمت عندنا هنا التيل اهو ونفك الطبتين دمت. بقى الينكة رقم خمسة فين عندنا مسمارين جوه مسكين التيل نفط نشد المسمار عندنا التيل اهوت عندنا هنا التيل الجديد الاولاني دوت اللي هو دوت بيبقى بره دوت اللي بيبقى جوه الاثنين بيبقوا على بعض جوه بالشكل ده كده بيبقوا بالشكل ده كده جوه ده الاول نركبه كده ونجيب المسمار نركبه اهو المسمار الاول المسمار الثاني نجيب التيل التاني و بيركب بالشكل ده كده و بينزل كده قصاد التاني و بنربط على المصامية. هنحط الطبقه والطبقه التانيه نجيب البنسة ديت وبندوس على البستم هنا. ندخله لجوه. الشكل ده كده بالظبط في هنا بستمين. طبعا ده تل... ده بستمين البستمين. في مصطر تانية بتبقى بستم واحد. هنا بستمين. بنفتح دمت كده وندخلهم هنا في الطوب الحديد. نجيب المصامير.